Шелтері для переселенців допомогу надають усі співробітники готелю, каже адміністратор Дмитро Білько. Перших мешканців, що втікали від обстрілів російських військових у Маріуполі, тут зустріли 2 березня. Наразі проживають 112 людей, 30 з яких – діти. «Наш шелтер – це той шелтер, який може працювати в довготривалому часі. У нас люди приїжджають і більшість тих людей і дітей, яких ви бачите, живуть тут вже більше місяця. Тому, коли надається психологічна допомога, відразу людина її може відштовхнути. То зараз ми бачимо, що готовий. Так як я адміністратор, я кожен день бачу цих дітей, я можу їм запропонувати. І коли минув якийсь час, Набагато більше дітей були готові до роботи з психологом. Зокрема, за підтримку однієї з волонтерських організацій та благодійного фонду «Єдність за майбутнє» тут організували дитяче свято. Розфарбовували футболки для українських військових. Робимо таку справу, щоб ці діти не забували, що таке дитинство. Тому що це важливо. В центрі розуміють, що помимо того, що потрібно дітей, реабілітувати, їм ще потрібно повернути якусь кількість е того дитинства, яке у них міняв Русський мир. Ми намагаємось організувати дозвілля, ми намагаємось організувати оці такі події для них, щоб вони відчували, що вони потрібні, щоб вони могли, ви знаєте, так соціалізуватись і намагатись все ж таки бути корисними і собі, і іншим. Казах України, і я хочу далі розмалювати ее маленькому славу України. Тут всю футболку планується все впак. Що будемо желать? Пошвидше, пошвидше Коли всі футболки були готові, діти отримали призи, необхідний одяг та взуття. Розфарбовані футболки волонтери передадуть якнайшвидше українським військовим, аби підтримати їхній бойовий дух на передовій. Новини на суспільному Запоріжжя. Разом ми сила, разом ми Україна.